זה צוות האנטרפרייזה. אתה קפטן كوك. איך קוראים לו? קורק. קורק. כן, שאלה ראשונה מהדוני. בגדול יש כמה דרכים למנוע את הדבר הזה. דבר הראשון, ברמה של התקנון שלנו, יש סעיף 5 שכבר דנים בו משהו כמו איזה חצי שנה, משנים שורה, מוסיפים שורה. סעיף 5 מדבר בעצם איך החלטות נלקחות, והחלטות נלקחות בעצם אה, אה, בתהליך מסודר שבו אנחנו גם יכולים לעצור אה, דברים שהם לא, כנגד אה, החזון הבסיסי שלנו, האבני הא, דרך שאנחנו הגדרנו, ואם במידה ועדיין עבר איזה משהו שהוא קטסטרופלי, יש אה, גוף שתפקידו אה, לא, רק לשים וטו, על החלטות ראות שנקרא מועצת החכמים. הגוף הזה יתבטל שיש 70 אלף איש מתפקדים, שזה בעצם חוכמה תעמול כבר תשחק פה תפקיד יותר גדול. והגוף הזה בעצם יוכל להתעיל וטו על החלטות כאלה שהן במחלוקת. המפלגה עצמה היא גוף, כמו כל מפלגה אחרת, שמציעה הצעות לכנסת. היא לא, היא, לא יכולה, היא לא יכולה לעצות שום חוק, גם אם היא מתקבל חוק, נניח יש לה עשרה חברי כנסת, זה עולה לכנסת כמו כל חוק היום במדינת ישראל. הוא יכול להיות לא חוקתי בסוף, הוא יכול להיות... כל מנגנוני ההגנה בגאצי יכול לעצור אותו. כמו מפלג, היא את... נשייה שיושבת בכנסת והכנת ברכב אז אני ענה תכף וגיא תכף יענה לפי דעתי קצת אחרת השאלה ששאלת מה השם? אילן, אילן שאל האם היא יכולה להשבת בקואליציה? אני טוען, גיא יגיד אחרת אבל אני טוען שהיא לא יכולה והיא לא יכולה גם להשבת באופוזיציה היא ייצור חדש, למה? כי בסוף ההחלטות זה העם מחליט ואם העם מחליט ככה אז הוא מחליט ככה, אם הוא מחליט אחרת ומחליט אחרת לא... זה איפה שהעם מחליט עכשיו אני אגיד לך אומר, מה, זה איפה שה למה لي لو بس מנדטים? אז אני אגיד לך שזה לא חלש כי המפלגה הזאת היא התרון הגדול שלה, שיכל העם כשמה כן היא יש לה רמת לגיטימציה מאוד גבוהה ברגע ש מנדטים אומרים צריך לפנות ימינה והמפלגות האחרות מאוד קטנה להן יש באה לא לנו كان הניכנסו את כל העם ישירות יש לקנסת ויושב שם וגם אם יש לה רק 10 מנדטים הכוח הלגיטימי שלה הוא הרבה יותר גדול הניסיעה שיושבת אנחנו ניא המפלגה תיסעה שיושבת בקנסת שיש לה אנניה חסר אחר חברי כנסת. הם יושבים שם, אבל הם לא יכולים לא קואליציה ולא פозיציה. הם פשוט יש להם מה שהציבור יחליט זה מה שיאים. יא, אפ... הוא לא תוכל אחרת. אני קנאס לקואליציה זה על בסיס הסכם קואליציוני שיחתנו. הסכמ קואליציוני זה יעלה ביזם לאצבה של חברה חברה מפלגה. אם הם מקבלים להם או לא? אני קנאס על, על הסכמ קואליציוני שחברה מפלגה יasherו. ככה פודemos ביזם, אני ואם חברה מפלגה לא יasherו, אז נישא בהפוזיציה. אבל עדיין אנחנו נצטרך לשמש בתור השופר של מה שהציבור של המפלגה יחליט. או מי שיהיה שם. לא, ברור, לא בטוח שאחד מאיתנו יהיה שמה, כן? אבל מי שיהיה שם יצטרך לשמש בעצם השופר של העם. עקרונית פלסטינים שהם לא אזרחי ישראל, לא יכולים להיות חברים במפלגה פה, רק אזרחים יכולים להיות חברים במפלגה, אזרחי ישראל. היחס שלנו לפלסטינים... נצטרך לעשות דיון באמת של מה עושים עם שלי צריך לכונן שיח גם איתם ומתוך שיח יכולים להגיע להסכמה אבל עקרונית פלסטינים הם לא שייכים למדינה הם לא מצביעים גם אצלנו ולא יכולים להשפיע אצלנו אם באמת יחול הרעיון של ביבי ובנט לאחרד ולעשות מדינה חדלאומית והם יהפכו להיות בעצם המדינה הם יצביעו להצביע כמו כל אחד אנחנו כפופים אנחנו כפופים בעצם לה, לה, להגדרות שהמדינה מגדירה פה, מי אזרח ומי לא כרגע. יש, פל, יש פלסטינים שהם אזרחי ישראל ויש פלסטינים או פלסטינים שאינם. מי שאזרח ישראל יכול לקחת חלק בכל העם, מי שלא לא. דיונים סודיים אתה לא יכול, אתה לא יכול לעשות בפומבי אם יש ארוס גורים, נצטרח למנות זה, אמ יא נצטרח למנות זה רק מתכלי, ובמקרה של שום סמך להם, ובאז נגמר הסיפור. אתה לא אוכל לפתוח את הדיונים החוץ. אבל אני אוכל לגיד לך שמה שברלדיונים סודים, יש המון דברים לא סודים שאפשר לדון בהם. השאל שאלן אבון אגיד שיש אנחנו צריכים סמוכים, אז זה שיתצביע. אתה על תודת הניקונות. שאבריקט היה לו פיתום אורח סהרה, واو מה נפרדו, ואורח פחח הדחיות צבאיים. זה שורה נחורה. אימא אמ יודה על הקחתה של התנה נחורה. אני תרחף כמה תשווים. זה הדבר ראשון. אני מגדיף שאמי כח מהשר קמאש שמשפים, שאמו ולחצים, שאמו בבעניינטריםים שמנינים, שיקחו לעצמם. Uh, זה הדבר ראשון. אז אני מגדיף שאמו תאם מהשר מי שיו כח והaset אוד אני קורל זה. דבר שני בד תפיסה של חוממת אמון. יש פה ישראליני שנקרא ליאור צורף חבר, שלמשל אילה שור על הבמה בטד, ושאל את הקהל מה המשקל של השור. הממוצע שלהם יצא בערך חצי כאילו הבדל מהמשקל האמיתי של השור. חוכמת ההמון זה כבר מדע שמתחיל כאילו להתפתח ולהיות כל כך מוצג, שאתה רואה עצמו לא משנה כאילו כמה חכמים תשימו לו עדיין התוצאה שלו, התשובה שלו תהיה יותר קרובה לתשובה הנכונה. וכמה שעמי חונך לעקוב, יתחנך לעקוב, היום הרי, מה רואים? אה, oh, זה מעצמנו אותנו, יוצאים החוצה. כמה שעמי יהיה יותר מעורב בלקרוא, לשמוע, לחשוב מה הוא רוצה מעצמו, אז הוא גם מתחיל ללמוד. כלומר, כמו שאתה אצלך בבית, יודע איך להדליג את החשמל, אז אותו דבר זה יותר. בהחלטות, הרבה יותר הרבה יותר חוץ מזה שאין גרנטיסט בשום דבר, אתה יודע, אז אני לא בוטח בעם ואני מעדיף ככה שגם ייקח אותי לאיזשהו מקום שהוא לא הרבה יותר טוב מהטעות של העם והשאלה היא, אנחנו סוף סוף עושים משהו שלא נעשה, מנסים, כי כל מה שהיה עד היום לא עובד, זה ברור איך אני מקווה לא עובד, השיטות הקיימות לא עובדות, הם לא... הם לא עובד הן עובד לא, לא משיגות את המטרה בכמעט שום דבר לא בשיטה הכלכלית, לא בחינוך, לא בשום דבר כמעט. תסתכל על מה יש, זה לא מי יודע מה. אבל אני רוצה להגיד משהו על uh, כל עם. כל, תראו, היום uh, אנחנו יודעים שווירוס יכול להיות דבר ברי. וירוס לא תמיד שלילי. היום אנחנו יודעים להתין על הווירוס תכונה חיובית ושולחים אותו לרפא את הגוף. אני רואה את כל עם כסוג של וירוס. ביומי. איפשהו. וירוס מאוד חיובי. שאם אנחנו נכניס אותו למערכת, לא רק שפתאום שאר המפלגות יתחילו להגיד, רגע, רגע, רגע, למה? הנה, הנה עובדה, יש מפלגה ששם ל, לנו, לעם, לאנשים של המפלגה, היא. יש השפעה, יש קול. אז קודם כל, התהליך שיקרה פה זה שמפלגות אחרות, האנשים במפלגות אחרות יתחילו לחשוב דומה. אנחנו לא צריכים את כולם קולם. אנחנו צריכים קודם כל להתחיל פה לפקוח עיניים ואוזניים של אנשים שיתרגלו ללכת באדר, שיתרגלו לחשוב שאין אפשרות אחרת. שטויות, בולשיט, שוויץ מוכיחה את זה כבר 700 שנים, אפשר אחרת. אנחנו מפחדים לנסות. אז כל העם הוא קודם כל הוא ניסיון פה להביא קצת איזה בשורה חדשה לעם שיבין שאפשר אחרת. תעשו את זה בליכוד, תעשו את זה בעבודה, תעשו את זה בכל מקום אחר גם. עלווי. הלוואי. אז זה תפקיד דפ אחד שלנו, כמו שאני רואה תפקיד שני, בין אם נהיה בקואליציה או בין אם לא נהיה בקואליציה. אנחנו נהיה שם. ואם אנחנו נהיה שם, חבר'ה, לא יקרה שום דבר, לפחות בראייה שלי, ואני חושב שכל מי שלא יהיה מטעם כל העם שיהיה שם, אני חושב שהוא גם יסכים זה, אנחנו נהיה שם כדי ליצוק, כדי לא לתת לשום דבר לקרוא, בלי שזה יצא החוצה, לאוזני העם, ולא נצטרך לשמוך לא על ישראל היום ולא על אף אחד. יש לנו את השופרות שלנו, הסימן שלנו זה מגפון. יש היום יוטיוב, יש אתכם, יש אנשים. לצעוק, לצעוק, כל הזמן לצעוק, וכל הזמן לסמן, לסמן על זה שהוא עושה ככה ועל זה שהוא מושחת, ולא לתת לאף אחד להרגיש בנוח, באף מקום, באף מקום. תראה, אני, אני אספר לך סיפור קצר אמיתי, אני, ב, הלכנו ב-2008-2009 לשגרירות שווייץ רצינו ללמוד איך זה עובד בשווייץ ישבנו עם השגירה ואמרנו, וישבנו והקשבנו את הסיפור שלה שגירה, אני חושב קונסולית, בסדר? ואז אני זוכר, היא אמרה לי אנחנו רוצים ללכת לאיחוד האירופי האליטות רוצות ללכת לאיחוד האירופי ועם מסרב שם והעם מסרב, עכשיו והיא ממש אמרה, כמעט אמרה אני, אני, אני, לא, אני לא מבין מה אומר היום אנחנו ב-2016-2017 יודעים שהעם צדק והאליטות טוב כי האירופה היום במצב כלכלי עכשיו, שווייסי, כמו שאמר דני הוכחה, הם שו... יש להם איזה 750 שנה ויש להם שלום, ויש להם קלקלה הכי טובה בעולם, ויש להם חדשנות הכי טובה בעולם ומבחינת הרבה מדדים הם בטופ שבטופ, כנראה שבתווח הראש 700 שנה, העם לא כל כך טעה לאורך כל הדרך ויש להם מטאבות אחרת מהמטאבות של הישראלים? אה, לא, זה נכון, אבל היא נבנתה בהרבה כמו גם אנחנו נצטרך לפתח מנטליות אחרת. אני יכול להגיד לך שאחד הדברים שלמדנו בתנועה לדמוקרטיה ישירה, שברגע שאתה מכניס תרבות דיון חיובית, בקל מאוד להכניס את זה, ראינו את זה כבר בשטח, יש לנו המון ניציון בזה, התרבות משתנה, מה אם אתה חושב? כלומר, אני, אני מוכן להקשיב לך, אתה מוכן להקשיב לי, וביחד אנחנו מצא פתרון. זה משהו נוסף. במנטליות שלכם היא כבר לא המנטליות של מה שהיה פה לפני 20-30 שנה, היא הכירי. לגמרי לא. אתם אתה כחבר במפלגה תוכל להציע, לעלות דבר כזה לאג'נדה, תהיה הצבעה על הנושא. אם זה יהיה אומץ, זה יהיה חלק מהאג'נדה של המפלגה. יש גם דיון לפני זה על האג'נדה, לבסס את האג'נדה לאג'נדה יותר טובה. אולי יגידו לך האג'נדה שלום לא טובה, בואו נסדר אותה, וישבו צוות וישב איתך על אג'נדה של אג'נדה יותר טובה. دي שאלה מאוד חשובה שאיתה מקבלת תשובה גם מי לא התנשלת כי זה חלק מה כי זה חלק מהכנס שלנו חברים התשובה היא מאוד פשוטה כל העם צריכה עם כל העם צריכה את העם אנחנו צריכים היום תראו כמו שאמרתי בהתחלה אנחנו בתחילת הדרך יש עוד הרבה דברים לעשות לייצר לעשות לשפר בשביל זה צריך אנשים בשביל צריך אנשים שעוזרים לנו לעשות דברים בין אם זה בפרסום, בין אם זה בתקנון, בין אם זה בהפקה בשטח יש מה לעשות אנחנו היום, אני לא יודע מי, מי אמור לקחת שמות, טלפונים, דברים כאלה ש... מי שרוצה להתפקד, יתחבר לנו להירשם יבוא אליי, יש פה תופס מקוון יש גם אותו תופס ב... בדף שלנו כל העם בפייסבוק, אתם יכולים להיכנס ולהירשם, או לבוא אליי, או אל אדריאנה ולהירשם פה במקום. ולהגיד גם מה מה אתם רוצים לעשות זה בהחלט יעזור. כן, ג'ינג'י, את הבחורה הג'ינג'ית שם. תודה רבה. אני רציתי לשאול מה אתם עשו לגבי ההחלטות המדיניות. ו... וגם רציתי לשאול האם אפשר להתפגד גם אליכם וגם לליכול זה כן, כי אנחנו עוד לא מתלגה רשומה אז בהחלט אפשר להתפקד עם כל מתלגה רשומה אפשר לקרוא את הכל תנועה שלנו ואפשר גם להירשם אצלנו כי אנחנו רגע לא רשמיים ולא רשמיים דפות ו... ו... להירשם אצלנו ומי שניצא להשתתת את ההצבעות שלנו הוא זמן זה עולה את 50 למעשקל לכל הצבעה אני אמנע שפינוי שקל אנחנו מגדרים שאנחנו לא שמאל ולא ימין ולא מרכז אנחנו רוצים להיות ענייניים כל החלטה מדינית בקשר של שמאל-ימין תועלה להצבעה ההתפלגות של המצביעים תהיה ההתפלגות של ההצבעה של חברי הכנסת אנחנו רוצים לשמור את הכל ואת הדעה גם בכנסת בדבר aday אנחנו נפתח דיונים וסיור חל זה לפיתרונות. לנגעתה בנקודה מאוד חשובה כי מיות בהצלם אין לו אין לו כל יחורה באחלתא גדולה. אני יכול להגיד זה, דבר אבל מיתוח מחקרים שקרתי, כמה שהאם יש לו תיחוות להחליט, Achletot שלו ניוד ניוד נבוננות יותר. ה' יודא לישמור, אדני נרמיות הדגמה. הייתה עכשיו הצבעה בשווייץ לספק את השלום חודשי לכל אזרח במדינה. דבר אבסורדי שהמדינה לשלם מזכורת חודשית לכל אזרח במדינה. עכשיו, ברמה הכלכלית הרי זה לא עיוני, אבל ברמה... עם עמית הרי העם יגיד, כן, מתאים לנו, מה? ההחלטה הזאת ירדה מהפרק, כאילו, לצביעו נגד. עכשיו, כמה שאנחנו נדע לעבוד יותר ביחד, נדע גם לשמור על האחרים. כלומר, אם נייצר גם כמו שאמרתי בשקט אחד מהשקפים שלי, לאחר that we want to create a sky-high OPEC, we want to stick to the oil market. And even in the Middle East, there is a place for the Middle East to 27 countries, יש is democratic pressure. Not just in the Arab world, but it's even in the Arab world, in half of the countries of the Arab world. You're right, Michelsi. The people who are investigating הם מחליטים על המון החלטות. ופעם אחת אתה במיעוט ופעם אחת אתה ברוב. זה לא חבדו אתה במיעוט. ברור. למשל, תראה, אחת הבעיות הכי גדולות בעיניי. ואני, אני, עכשיו אני אגיד לכם, אני מתנחל, בסדר? אבל אני אגיד לכם שאחת את התקלות הכי גדולות שיש היום במדינת ישראל, שמאז קום המדינה, לא נמצאים בקואליציה. חמיש, כמה, אנחנו 68 שנים, הם לא בקואליציה. וכשמישהו לא בקואליציה 68 שנה, הוא יפתח בעות בראש that the mayor of who in the parliament of the party is more and more mature and that is what democracy says that all of us are either dead or evil. If we have a party that is dead and a party that is evil, and therefore we are working to make the political party dead. Also, the dead require energy, oil, money, students, children. The fact that we don't do this, ולקבל את אנשים שם הרוב לא חלק מהמיות הזה אבל הם כן תומכים בה ולהעביר את ההחלטה ואת החוק הזה שהוא לטובת המיעוט בצורה שקודם אף אחד לא יקשיב לו כי הוא לא היה חלק מהאג'נדה של רק מפלגה כאלה בידיוק עכשיו יש אצלנו הצבעה על הפטע הזה ובעיקרון כל אחד יכול להעלות את הצעת החלטה והצעה הזאת עוברת בדיקה קטנה מאוד, מסוימת מאוד אני אצלת להראות שזאת לא החלטה, בעיקר פוגענית, מבחינה מגדרית, גזענית וכולי החלטה הזאת, יש לה מסלול, אפשר לבוא מסלול של בדיקה ושיפור על ידי הצוותים המקצועיים כפי שהראינו בשקט מקודם אם זה בתחבורה או באנרגיה או בחינוך או בכל תחום שהוא אחרי זה ואחרי שהיא עומדת במוכנה מסודרת וטובה ומבררת היא עולה להצבעה במערכת שראיתם שהראיתם פה, שראתי שתוכלם והיא עולה קודם כל, היא עולה לדיונים שתוכל לדיונים, בשביל אנשים יגעו להכבוד דעה, יגעו לכתוב בערות אפשר להעשות תיקונים, אפשר להעשות שינויים, כמו מיני כאלה אפשר גם לעלות, כמו שיש לנו עכשיו, הצעה נגדית עשה המתחרח לא נראים לי, אני רוצה שזה ככה וככה וככה ובמקום שיהיה לבד, אני יודע אני רוצה שזה אין חטא הוא יכול להעלות את ההצעה הזאת מול ההצעה המקורית והכל עולה להצבעות ברשת פחות יותר כמו שקצת שונה עם מה שהתעלה. על מתי, <אז> מתי הפתוחה 5? <אז <אז> עוד עשרה ימים יש לך עשרה ימים להיכנס על אחת משתי הצעות בנושא, על שתי הצעות שכייבלו כרגע על סעיף אבל, אבל, איך עושים את זה? מורידים את לא. יש לנו משלח מייל لكل החברות. מי שיש, מי שיש, מייל, אבל פה אנחנו כבר שם נוסיאל שכבר יתקבל בהצבעות רק מי שמתפקד אלינו התפקדות תשלום דמאי חברות, רק הוא יש לו זכות הצבעה. זה עשי, כשלא כל אחד יוכל להיכנס לזה ולשגר יכול להיות להתקבל החלטות לא דמוקרטיות בתהליך ההצבעה. התשובה היא, אה, יש גם מנגננים בתוך המפלגה, כמו שאמר מקודם דרור, שבודקים שזה לא פוגני, לא גיזני, כאלה דברים זה לזה איזשהו צ'קינג. אבל נניח זה עבר ואיכשהו זה, בסופו של דבר אה, גם היום זה יכול לקרות, ויש בשביל זה יועץ משפטי, ויש בשביל זה בגץ, שבדיוק יעצור את הדברים האלה. אני אענה לך את התשובה שענתה לי, הקונסולית השוויצרית. נראה אותם מנסים לעשות זה. מה היום יש לך מרת של 120 איש שאתה לא באמת שולט בה. כאן מדובר על, אני לא יודע מה, אלקטורט, חמישה מיליון איש, נניח מלקטורט. אתה צריך לשכנע חמישה מיליון איש לנפרול בניגוד לאינטרס שלנו, דבר ראשון. הדבר השני הוא, כשמתפתחת בשוויץ זה מפותח, אבל גם אני יודע שישראלים אוהבים להתווכח. לא מהר אתה יכול לקנות שישה, מיל... חמישה מיליון ישראלים, הם מתווכחים ודנים וזה, בסוף הם מצביעים מה נראה להם ומה לא, וככל שהדיון יותר טוב ועמוק, יותר קשה לעשית זה. כל התהליך הזה אה, התבצע בשקיפות מלאה, וברור שיש כל מיני קונספירציות, זה מזהים את זה אמרתי שאנחנו מפתחים אמרתי אנחנו רוצים מצד אחד שכל אחד יוכל להציע צע מצד שני אנחנו לא רוצים לחנוק אז היא בנויה ככה שיש בע תאליך שבו בעצם כל אחד יכול להציע שאלות כל אחד יכול להציע לטובת העניינת גם תשובות רק יש את זה שו תאליך של גם ברירה וגם סינתזה בין הצהות שבסוף מחנצת את הצהות המוסכמות ביותר כמו אמרתי מראש בנויה ככה כדי להוריד מהאנשים את התעומס אתה בסוף תראה נניח אתה בא לך את כל בלבולי השכל, אתה תראה בסוף שתי הצעות או הצעה אחת כלומר, אם אתה רוצה את בלבולי השכל, גם שלושים וארבעים אתה תבחר להירות דרך אגב, יש לנו משוויץ, שאמרה שהיא רוצה להיות לבמה ואומרת מה לך? What is your name? ברברה. ברברה אז ברברה משוויץ והיא באה ללמודות דמוקרטיה והיא עם, זה, אומרת, תשמעו, זה דב שמיים בארץ מה שקורה פה, בשוויץ, את זה היא אומרת... נעשה להגיד משהו? היא אומרת את זה בשקט, אבל מרגישים ממש את ההבדל בין שוויץ ופה. ומה ההבדל? שם הרבה יותר כיף. מה ההבדל, ברבר? אבל שם גם הרבה יותר קר, אז אנחנו נשארים פה. מה זה יותר, ברבר, מה זה יותר? מה זה יותר? מה ההבדל? בדמוקרטיה או מה שאת מרגישה מה שאתה חושבת על הדמוקרטיה? תכן, שמה את המורטי שאתה נראה איך נסיים את הכנס הזה שהוא כנס מקדים לכנס הבא שלנו שיהיה גדול יותר Uh, ממוסד יותר, מאורגן יותר uh, וא' אני שוב קורא לכולם אנא, השאירו את פרטיכם גם אם אתם לא רוצים להיות עדיין פעילים חברים, אפילו לעשות שיר להודעות לעשות שיר להודעה על שלנו כל דבר כזה הוא לקדם את הנושא לקדם את המודעות לעניין הזה של כל העם כל עזרה שהיא אוקיי, okay, גם בשאר. אז תשאירו את הפרטים, ו... אצל דרור, מה זאת אומרת? <laughs> אצלך, <laughs> משאירים. יש הופעה עכשיו? רגע, דורה, <laughs> דורה, דורה פה, דורה <laughs> לון. אבל אולי לנו <laughs> <laughs> they stood us up. What should we do? The effort is a big part of everything that comes. And we want to show it to them. And there's a pair now that's going to be introduced. And they're going to